No já myslím, že jsem takhle spokojený s tím životem, takže... Co bych změnila? Nevím, jestli bych to mohla změnit sama, ale rozhodně by byla dobrá větší svoboda, co se týče práce a cestování. Hmm, tak zrovna jsem na mateřské dovolené, takže to si užívám, ale jinak asi najít si práci, která mě baví.